Ви збираєтесь зимувати в будинку для того, а ви намагаєтесь? Якщо я е, отримаю якусь допомогу і накрию, то скоріше, за все, що так, мабуть. Отримувати ремонтний набор для відновлення свого будинку прийшла Наталія. Помешкання жінки пошкоджено через вибухи кількох російських снарядів. У мене будинок геть розкритий, геть даху немає, тому мені потрібно повністю накривати його. Будинок, і, там, і, і, і забори побиті, і вже це таке основне будинок. Все для того, щоб накрити хоча б дах. От, і в мене ж геть стеля вся лежить на підлозі. то треба, ну, я не знаю, що зі стелю і що зробити. Ну, сказали, що мешканцям, в першу чергу, мешканцям, які перебувають в селі, а всім е іншим – потім. В будинку жінки вщен зруйнована покрівля та вибиті вікна. Наталія планує хоч якось відремонтувати будинок, аби зимувати вдома. Це було 31 мая, ще травня, такий був перильот. Ось все, кришу вже геть розкрило, а це вже наслідки природних условій, т.е. криши немає, дощі йдуть, і оце воно все ж падає. Вікно побите, це після прильоту воно, тут в вікні рама лопнула, також після прильоту, ну, звісно, це все вже послідстві прильоту. Дали брезент, дали піну, дали пленку і дали ліс для того, щоб закріпити той презент на заході. Від волонтерів громада отримала першу партію ремонтних наборів. Видаватимуть спочатку тим, у кого найбільше пошкоджений будинок і хто весь час проживав в селі. Наразі ми отримали першу партію в 200 ремонтних наборів, їх нам надала Громадська організація «10 квітня», з якою ми співпрацюємо в рамках меморандуму про співпрацю. І зараз ці перші набори, які ми отримали, вони будуть розподілені серед тих жителів села Шевченкове і села Луч, які залишаються, попри все, тут на території і продовжують тут жити, і мають пошкоджені будівлі. І тому для такого, скажімо так, термінового ремонту, От вони можуть їх використати. Ми замовили 600 наборів, тобто ми отримали першу партію, 200 наборів. І зараз будемо виходити з того, що кому це більш необхідно, по категоріям людей. Це мається на увазі проживаючі, особи з інвалідністю і так далі. осб пити, цвяхи, дерев'яні балки та плівку волонтери доставили в сусідні селища. Місцеві фермери організували перевезення ремонтних наборів та доставили їх в Шевченкове за власний кошт. Цю логістику забезпечив Віталій. Нам їх ну, доставили в селище до на полігону. А ми самі тракторами з допомогою та фермеров доставляли нас ну, сюди та на Шевченка. Наші та фермера то допомогли, дали техніку, дали ну, свою техніку, все та погрузили з помощі і привезли сюди людям, щоб вони відстраїли свої дама. Фермери самі та давали дізель, буйшло 70 літрів дізеля на трактора. Сюди, ну, доставляли. Село Шевченкове – не єдиний населений пункт, де запланована програма по відновленню будинків. Раніше громада отримала партію в 100 ремонтних наборів для села Котляреве. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.